خالی ہے ابھی جام میں کچھ سوچ رہا ہوں. اے گردش ہے میں کچھ سوچ ایاب. رہا ہوں. ساقی تجھے ایک تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساقی تجھے ایک تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی ساغر کو ذرا تھام میں کچھ سوچ رہا ہوں ساغر گزرا تھا میں کچھ سوچ رہا ہوں پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو پہلے بڑی رغبت تھی تیرے نام سے مجھ کو اب اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں اب سن کے تیرا نام میں کچھ سوچ رہا ہوں ادراک ابھی پورا تعاون نہیں کرتا ادراک ابھی پورا تعاون نہیں کرتا دے بادائے گلفام میں کچھ سوچ رہا ہوں حل کچھ تو نکل آئے گا حالات کی ضد کا ہل کچھ تو نکل آئے گا حالات کی ضد کا اے کسرت آلام میں کچھ سوچ رہا ہوں اے کسرت آلام میں کچھ سوچ رہا ہوں